Itt vagyunk Kerekegyháza határában, mögöttem egyébként az ország egyetlen működő pusztai temploma található. De nem csak emiatt jöttünk ide, hanem azért, hogy megnézzük, hogy hogyan is működik fenntarthatóan egy igazi ökogazdaság, és azt is megtudhatjuk, hogy hogyan lehet fenntarthatóan megünnepelni a kereszténység egyik legfontosabb ünnepét, a husvétot. Uh, milyen autentikus! Szia, Olgi! Szia! Hát köszönöm, hogy fogadsz itt ezen a gyönyörű tagján, amit, amit látok legalábbis eddig, de ezen a kis asztalon megakadt a szemem, mert remélem, hogy látszik, hogy ez mit szeret szolgál? Amit nem termelünk meg, mert elég sok mindent megtermelünk, de amit nem termelünk meg, azt elcsereljük egy másik gazdával, és így a, a közeli érintkezés e, ki van kerülve. És mi, mi az, amit akkor itt cseréltek, vagy csereberéltek egymással? Például most már nekünk nincs tehén, akkor a pár kilométerre lévő gazdaságból Irénke hozhatja a túrót, vagy a sajtót, és akkor neki nincs mondjuk szalonna, akkor elcseréljük szalonnára. Ah, Háradjatok be ilyet, köszönöm a szépen! A fogadó bizottság! Úristen, de szép ez a kutya! Hello! Ő nem bánt? Nem, már reggelizet. Már? <laughs> az! nagyon szép kutya vagy. És hallom, reggeliztél. Jó, akkor engem már nem fogsz megenni megérkezett a gólya is. Mekkora a tanyátok, Mert itt azért jó nagy, azt látom. A, a, az, egész terület, az, egész az, az egész területünk nincs egészen 20 hektár, de mondjuk ezt az ősi családi birtokot mi folyamatosan tudtuk visszavásárolni, és a romokból ennyire fölépíteni, hogy azt a kultúrát tükrözze, ami előtte itt volt, tehát a paraszti kultúrát is és az egész gasztronómia, minden, ami ebben benne van. Olga és férje Laci a pusztán született, a homok hátságban nőttek fel, a felvezetőben látott templomban volt a keresztelőjük. Majd fiatalon Budapestre költöztek, ahol egy nemzetközi vállalatnál dolgoztak, míg nem három gyermekükkel végül visszavásárolták a családitanyát és elújították azt. Most arra gyakorlatilag önellátóak, de nem elégedtek meg ennyivel. Ha éppen nincsen járvány, iskolásokat, óvodásokat fogadnak, hogy megmutassák nekik, mit is jelent a fenntarthatóság, milyen is a körkörös gazdálkodás. A rendek tanyán szinte nincs is hulladék, gyakorlatilag mindent felhasználnak valamire. Ez a szárkéve most itt a széltől is nagyon jól véd, de. Ebből a szárkévéből, ha azt akarjuk, hogy leegyék az állataink, a marha vagy a birka, a karmány is, akkor marad maga a szárbordó, amit így hívunk. Ezt rengeteg... Műleg... Növények mellé tudom szúrni, akkor igen, a gyerekek ebből játékot készítettek, nem volt ez a rengeteg játék. Ilyen csuhéjbabákat is lehetett, hogy Az, bú. Igen, az a, a csuhéjból, sőt, ez a része mutatom. Ez pedig csodálatos dolog. kötözött Kötözni, ten, igen. Be kell nedvesíteni, és akkor pödörtük a nagymamával, és akkor ezzel kötöztünk. Igen, igen. A mák, ő mire hasznosítható? Hát ugye a gubójában termelt mák az egyértelmű, az ugye sok mindenre hasznosítható, vagy használható, de mondjuk ez is így. Tavaly előtti mák, mert ugye a tavalyi évben nem kelt ki, tehát nagyon fontos, hogy a, a magvakat is úgy őrizzük, hogy abból maradjon mindig tartani. A lényeg az, hogy így gumóban nem avassodik. Régen, hetente kétszer legalább ettek mákosat, sőt mondjam azt, hogy az, egy nagyon húsvéti szokás is, hogy nagypénteken Mákos Guba volt, Az egyik kedves, vagy szem. Mákos Núdi. Holgé, bejöttünk a juhok, racka, juhok, racka vagy bárány, juhok. vagy most akkor Igen, mi a az, hivatalos? Az, van egy ilyen szólás, hogy a racka az nem birka, az annál több. Tehát most a rackáknál vagyunk, mondjuk az. És mitől több a racka? Azért, mert ez egy olyan ősi fajta, ami igénytelenebb, jobb a húsa, igaz, hogy durvább a gyapjúja, de az is nagyon sok mindenre használható, Tehát nagyon fontos a legeltetés. Tehát, hogy az, hogy az ősgyepünket legeltetjük, akkor automatikusan a. A rackák trágyázzák is a gyepek. Oh. Tehát ez, ez mindig, mindig ilyen körforgásban, és sokkal többen gondolkozunk. És akkor májusban, amikor a gyapjóját lenyírja a férjem, akkor azt a gyapjút mi szintén nagyon sokféleképpen tudjuk hasznosítani. Tehát izolációra nagyon alkalmas, hogy különböző dolgokat, akár házszigetelés, tetőszigetelés, szőni, tehát arra is csodálatos dolog. a az egy természetes dolog. Igaz, hogy később bomlik el, mint egy szalma, de attól nagyon jó a múcsolásra, mert itt a vizet itt tudjuk csak megfogni, hogyha vigyázzunk rá. A keresztény hagyományok szerint a husvéti bárány Jézust jelképezi, hiszen Jézus áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. A keresztények ezért mai napig Isten bárányának nevezik. A miséken is így szól az ének, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Erről is beszéltél, hogy hogyan és miként óvod és óvjátok a növényeket, de van még másfajta természetes talajjavító módszer is, ugye? Igen, hogy nem? Most itt láthatjuk a, a, a sima fahamut, tehát ez lugosítja a talajt és a kártevőket ezzel is el tudjuk űzni. Akkor itt van az alginit, Hát Olga, igaz, hogy ez Dunántúról van, de ez is szalonnáért cseréltük. Ez is nagyon jó, ez is nagyon jó talajjavító, és még itt van, még itt látszik, látszódik. Az az amire maga. gondolok. Igen, ez a tehénlepény. Igen, ez szóval erre gondoltam. Az. Most akkor be van áztatva, és akkor a talajt ezzel öntözzük meg. Itt pedig a, hát a sonkákat láthatjuk, ugye? Akik még igen. <gül> nagyon csúlyán kifejezzen magunkat. Sonkákat, de, de hát azért a, pontosan a, a körforgásos gazdaság egyik tökéletes, mint a példányai. Akik, ők, nem, ők, ők, ők, ők milyen sertések? Mert ilyen, ők mangalica? Mangalica. igen Nem eken, mertem igen. kimondani, mert hogy... Mert van hogy... szőke és vörös is köztük, mi boldog disznóknak hívjuk őket. A husvéti nyuszi azon kevés hagyományok közé tartozik, ami nem keresztény gyökerű. Egy germán hagyomány szerint Osztára istenő a színes tojásokat, tojó madarát a gyermekek szórakoztatására varázsolta a nyullá. Itt talán már érthető a képzavar, hogy miért is tojik tojásokat a husvéti tapsifüles. Itt Kerekegyházán persze a hagyományos módszerben hisznek, tyúkot tartanak. Meg is nézzük, hiszen Olgi már itt vár, és hogyha jól tudom, akkor itt bent vannak. Igen, a hát éven, mert folyamatosan egész naptól jönnek be tojni, itt van már két tojás. Attól lesz jó a tojás egyébként, jó napot, parancsoljon. <gül> Attól lesz jó a tojás, hogy mit eszik a tyúk, vagy hogy milyen körülmények között van tartva? Ez mind összefügg. Maga a tojás egyébként a keresztények számára nagyon fontos jelkép. Az a sírjából feltámadó Jézust szimbolizálja. Húsvéti asztal tehát nincsen festett, főtojás tojás nélkül, ahogy a sonka sem hiányozhat a szombati vacsoráról. Ez a három funkciós Segítsek? <gül> <gül> igen, oh. igen, Három funkciós kemence, amit a férjem épített. Meg ez a szép is, ahogy jól látom, mert ugye mondod, hogy cserekereskedelemre, és hát hogyha így idép tekintünk, akkor bizony látjuk, hogy nagyon finomságok Igen. Szi és igen, milyen sem. fával füstölted? A káczfával, uh -huh. az a hagyományos. Jó lenne bükfa és tölgyfa, de ugye a tölgyeseket itt már mikor kivágták, mindig, mindig a helyi dolgot helyezzük előnybe, de csak fával lehet füstölni. Igen, na most akkor elmegyünk, megkóstoljuk a kenyeret. van kenyér? Hát igen, van kenyér. Oh, és ezt most készült, tehát friss? Igen, friss, még talán meleg is. Azta! Hát tudom, hogy mikor kell érkezni igyekeztem kenyérillatra. illatra. a megtermeljük, van amikor is teszünk a kenyérbe, botátát, mikor mi van, és van amit megcserélünk más lisztre, hogy legyen jó minőségű búzaliszt is. De milyen szép a színe is. Hát a színe is, vagy az illata is, majd mindjárt megszagol. Most már könnyebb vágni egy picit szagod, csak meg. Mm, és még érezne, hogy jön a meleg. Jó, akkor szerintem vegyetek is belőle, tehát látod, nem a hófehér színe van, és akkor a, a batata ad neki egy kis rugalmasságot, vagy krumpi mikor mi van? Van, amikor még krékrumpit is teszek bele. Akkor te nem most kezdted el a kenyesütést, mint oly sokan az országban ugye itt a, a Covid-a, hogy betámadta az országot. Hát ez csodálatos dolog, Igen. Mindenki talán igen. Ogi az egész gazdaság a körforgásról, a fenntarthatóságról szól. A húsvéti ünnepekkel kapcsolatban e, tudsz ilyen jellegű jó tanácsokkal szolgálni? Tehát hogyan lehet a húsvét fenntartható? Például az, hogy vízzel jó megöntözzük a hölgyeket, tehát vizet használunk, nem mást, akkor a tojásfestésnél használjuk a hagymahéjat, a céklát, azokat a technikákat, ami teljesen természetes levéllel bekötözgetni, és, és ez a fenntartható, és szerintem ezt szeretik is a mai fiatalok. Mennyire inkább jön vissza én is azt gondolom ezt a? Igen, mond. igen, hál' Istennek. Hát örülök neki, hogy itt lehettem, és örülök annak, hogy azon kívül, hogy ezt a fenntartható ökogazdaságot megtekinthettem, még ugye nagyon nagy betekintést adtál a paraszti hagyományokba, ami szintén fontos számotokra. Hogy ezt Ez a poljopodja. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen máskor is. Hát itt a rendek ökocentrumban nagyon-nagyon sok mindent megismerkedhettünk, nagyon sok állatot láttunk, tyúkot, kutyát, rackajuhot, disznót, És hát akkor azt gondolom, hogy nagyon stílusosan egy ilyen kis állatos locsolóversen szeretném zárni a mai kis húsvéti adásunkat. Sivatagban él a Teve locsolkodni jöttem he! -he. Sziasztok! Kövesd és olvasd a gránjedet, még több érdekes információért.